Muguris Rescu, atac la guvern pe tema inflaiei, mesurile noastre au fost ecranate. Guvernatorul BNR, Muguris Vrescu, susține ce actuala creștere a inflaiei nu se datorează politicilor naționale iarat ce adevărata a inflaie a fost ecranat de măsurile guvernului prin secederea TVAI-a impozitului pe venit. Adevrata inflație a fost ecranat de măsuri fiscale, cum a fost reducerea TVA-ului. Noi intim inflaia, dar o intim cu mesuri indirecte. Cu inumă e ce la BNR nu avem niciun inspector de preurei, a dar noi nu putem să intervenim direct asupra preurilor sau să. Întreb-me pe unii de ce au pus preurile respective. Noi putem să folosim o serie de măsuri, inclusiv cele care îi de supravegherea dar sunt măsuri mai puin ortodoxe îi presupun limitarea creditrii pentru anumite persoane fizice. Fiind o inflaine, ea a fost ecranat de mesurile fiscale, adică de reducerea tva a impozitului pe venit. Anul trecut am îndeplinit tinta de inflație, am mai îndeplinit-o i, în vreo doi ani precedenți, a spus Muguris Vrăscu.